Укриття на центральному пляжі Запоріжжя не потонуло, як повідомив Суспільному майстер комунального підприємства «Титан» Віктор Красовський, відео, що шириться в мережі, Фейк. Реальне модульне укриття розташоване в одному кілометрі 300 метрах вище за течею річки в районі рятувальної станції, каже Віктор Красовський. Відстань до води не менше 150 метрів, а на відео бетонні плити, що виглядають з Дніпра – це залишки споруди, зведеної багато років тому на так званому «молодіжному пляжі», пояснив Віктор Красовський. Вишка стояла бетонна, вони залили бетоном. От. І по великому рахунку, жителі Запоріжжя навіть і не знали, що воно там є, коли вішко вони убрали. тому що воно було під водою, там тільки плавали, ми поставили бої, де ми позначили про те, що там купатися не можна, тому що щоб ніхто не наніс собі поранення ніяк. От. А коли вода упала, то всі побачили: "Ого, а що це таке?" І чомусь вирішили, що це є бомбосховище. Комунальники отримують укриття у належному стані і планують його дооблаштувати. Також на території пляжу виконують сезонні роботи, розповів Віктор Красовський. «Трошки потолок побілити, стіни покрасити, щоб вони були не сірі, а бетонні Як прийде, Як хтось доведеться там, сидіти з дитиною, а столик передбачений, вода підняла, стаканчики одноразові. Ну все для того, щоб перший час люди могли перенести це В територію, ми підтримуємо чистоті, мусор убираємо, траву вириваємо, от, щоб бути готовим. При першій команді ми, будь ласка, як закінчиться це все, ми для громадян одразу все більше зробимо і ласкаву просимо, як завжди.